السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء متابعي موقع آه نون آه إحنا جينا لكم النهاردة بكود خصم جديد زي ما تشايفين شايفين دلوقتي كود الخصم هو سي 95 إداني خمسين ريال سعودي أو خمسين درهم إماراتي أو حتى خمسين جنيه مصري على أي آه منتج آه أنا هاخده. بنسبه 10% ودي للامانه بنقولها ان نون دلوقتي اكواد الخصم بتاعتها اللي شغاله وفعاله في اللحظه الحاليه هي بتدي 10% فقط بحد اقصى 50 ريال فانت لو حابب تاخد العرض اكتر من مره فبتطلب المنتجات بس خلي بالك مع تكرار المنتجات لو انت هتطلب كل اوردر لوحده فالاوردر يكون اعلى من 200 ريال عشان ما تتحسبش على مصاريف الشحن أنا هو عامل تسليم إلى جدة آآ صفر مصاريف شحن فخلوا بالكم من ديت تعالوا نشوف إزاي بناخد الكود وإزاي بنفعل الكود بشكل كويس كل اللي أنا عملته إن أنا رحت للمنتج بتاعي دورت على المنتج واتأكدت إن المنتج مواصفاته كويسة والناس عاملة ريفيو بشكل جيد عليه آدي المنتج بتاعي اللي أنا اخترته قلت له اضف الى العربة ولما دخلت جوه في عربة التسوق تأكدت من تفاصيل المنتج اللي انا اخترته وجيت هنا في المكان اللي المفروض تحط فيه الكود انا حزفت الكود وهحطه مرة تانية هو بيقول لي ادخل الكود او كوبون الخصم وادي الكود او كوبون الخصم بتاعنا هو سي كام سي خمسة وتسعين اس E اي تسعة خمسة وقلت له تطبيق سواء الحروف كابتل او سمول عادي جدا هو بيصلح تمام؟ ادي هو قال لي الخصم خمسين ريال آه سعودي. وانت لو عامل البلد هي الامارات فهي خمسين ومصر خمسين جنيه مصري. شكرا ليكم اتمنى انكم تعملوا شير للفيديو. اي سؤال ممكن تحطه لي في الكومنت جاوب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.